Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdu lillahi rabbil alamin O afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ama ba'd Allahuna fa'la ndarohim Salat edha salamat ornat për zamrta ya darguin pëngan bërit on dhashur muhammadit alihissalatu wassalam familjës e ti, shokëve të ti dhe gjithë atyre që ndjekjen dhe pasojnë me dinitet rrugën e ti dhe nditën e gjukimit. Të ndëruar vëzni, vazhdojmë me ditimin dhe komentimin e fjallës Allahus Subhanahu wa Ta'ala, këllus Zotin Gjellëshano, të bëjë Koranin pramverët e zemërave tona, dritë dhe ndzim për shpirë të atan, të bëjë atër argument për neve e ju këndërneshë, Gjithashtu lë zotin xhaneshano që të përfitojm nga përgjithësimi pejgamberit për aleyhi sselatu wassalam i cili ka thënë se nuk do bëhet ndonjë popull në ndonjë prej xhamive të Allahut që e lexojnë librin e Allahut dhe meditojnë atë në mesin e tyre përveçse mbi ta do të zbresë qetësia me xhlisin e tyre do ta kaplën fshira Allahut atë xhlis attubim do ta rrethojnë me lajket dhe Allahu Gjellëshanu do t'i përmend të kaj. Luz Zotin Gjellëshanu të mos e përvoj asë njërin për i nësh nga kjo mirësie madhe. Son të me lehen e Zotin Gjellëshanu, e kemi tefsirin e surës e tin, surja e fikut, është surë që ka zbritur në meke dhe i ka tëtë ajete. Qëlimi kësaj surë të ndaruar vëzër, është mirësia e Allahut subhanehu ve teala për njerëzimin kur ka dur kur ka zbritur mbi ta shpallje të njëpashyrshme derisa ka përfunduar misionin e pejgamberisë me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam gjithashtu nga qëllimi i kësaj sure është krimtaria për sosur që Allahu xhelleshano e ka bër për një riuh gjithashtu dhe se ngritja e tij bëhet me iman ën në shtrimi po shtrimi ulja e tij bëhet me kufur apo me mohim te Allahu subhanahu wa taala ngritja e tij bëhet me iman apo shtrimi i ti tij është me kufur qallahu tebaraka wa taala o të tini, o të zëjtun, pashafikun dhe ullirin, o turi sinin dhe pasha kodrën tur që është e bukur, o hadha lëbeladil emin dhe pasha këtë vend të sigur të qetë, Lëkad khalëkna lë insana fi ahseni të këhim, më të vërtejtë se ne e kemi këriuar njëriun në formën, në pamjen më të bukur, thumëra dëdënahu asfale së afilin, e më pas e kemi këthyër në shkallën më të ullët, illën lëdhina amanu wa amilu së salihatë, felehum e gjërun gëjru me mënun, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë veprat e mira, e shpërblimi tëre është pa mangësi. Fëmaju këtë dhibu ke bërdu bitë din, e qëfarështu njëriun ta përgën një shtërëj, ta mëhoj kiametin, ta mëhoj logarin, ka muhaj daljen para Zotë i Gjellëshanu, e lejës Allahu bi ahkemi l'hakimin, e s'ka dëshim se Allahu Gjellëshanu është gjikuesi me i urtë dhe me i drejtë. Kësurët të ndëruar vlezër ka lidhë shmeri me surën para prake, e ke lidhë shmeri vrejhet se kër Zotë i Gjellëshanu Ja ka përmbushur për nga mberit sërë Allahu aleyhi wasallem begatit Në surën e mëherëshme, në surën e shërh Apo në surën e lënë shërahë që ka dëjë emra Surja para prake që kemi komentuar Që zote Gjellëshanu ja ka hapë gjokësin për nga mberit sërë Allahu aleyhi wasallem E ka mbushur me driten e imani dhe për nga mberlukët Në këtë sure, Allahu subhanahu wa ta'la ta e përmend begatin e ti për gjithloj njërzor, kur ka zbritur dhe ka dërguar në bita shpalje të një pas njëshme. Gjithashtu, ljëshmeria kësaj surë me surën për aprake është se, kur Allahu Gjellëshanë në surën shërh e ka përmendur në ajetin, Më të vërtet se ne e kemi ngritur lartë për mendjen dhe famën të ndë Në këtë sure e vrem se Allahu subhanahu e tala E kanë ngritur njërzimin me besim dhe me punt mira Kurse i kanë nëshmuar dhe poshtruar ata që kanë pa besim Kanë muhim dhe Allahu subhanahu e tala në shkallat më të ulta E sa i përket komentimit të ndaruar vëllëzor, s'ka dyshim se edhe kjo sure fillon me një prej betimeve që Allahu xhalleshanu është betuar. Në të Evrejm sa Allahu tebarake ve teala është betuar me një pemë, me një kodër që pemat mposhin, pemën e perimin. Me një kodër dhe me një qythet. Thëtë Allahu të baraka wa ta'ala, o të tini, o të zëjtun, o të uri sinin, o hadha lë beladil amin. Betim i një pas një shëmë. E ne kemi përmandur, se Allahu gjallëshanu, është zoti i botrave, kur betohet në diçka në Kur'an, vërtetë sa jo ka një vlerët madhe. Një mirësi dhe një begati të madhe. Allahu Gjënëshanu është betuar filmisht në fikun dhe ullirin. O tini o zëjtun. Pasha fikun dhe pasha ullirin. Me pasë është betuar, o turi sinin dhe pasha kodrën sinin, kodrën e bukurën. Dhe pasha këtë qytetë të sigurët, të qetët. Betim këtë i cilja të rheqë një rionë, se vërtitë ka Allahu Gjëlla wa Ala kur është betuar në këto gjëra, ka një vlerë shumë të madhe. Si shtash Allahu Gjellëshanu është betuar në një pem, me pas është betuar në një koder, me pas është betuar në një qytet. E kjo shprejhje që të gjindet apo të alodohet me ato pem dhe bim që mbinë me një vendë, lëdojnë për ato vende që janë këto pëhem dhe bim. Kur Allahu Gjellëshanu është betuar në fikun dhe ullirin, ka për qëllim vendin në të cilin këto bim jenë më të shumëta dhe më të shpeshta. E që është vendi i bejtu lëmëgdis. Vendi i kudësit. E me të nën kuptohet nështë shpollja me të cilën Zoti xhallashanu e zbriti mbi kët pejgamberin penga, që ishte në Kudz e që është Isa i birit i Meryemes alayhi salatu vesselam Mpas Allahu xhallahu ala është betuar në kodrën Tur e që ka cilësuar Allahu xhallashanu ç'është e bukur e ky vend është vendi në të cilën Allahu te baraka we taala i foli Musa alayhi salatu was salam. Dhe Musa ndjej fjalt e Allahut subhanahu wa taala drejt për së drejti. E Allahu jella wala është betuar u turi sinin dhe pashakodrën sinin për e bukur e që nënkupton në shpaljen me të cilën Zotë i Gjellëshano e zbritin bimusën a lejhi s-salatu wa s-salam me pas Allahu të barak e vatala është betuar edhe në qytetin e sigur në qytetin e qet wa hadha l-beledil emin dhe pasha këtë qytet të sigur të qet e ka për qëllim meken vendin në të cilën Allahu Gjellëshano e dërgoj pëngamberin ton të dashur, dhe vullin e gjith pëngamberve, Muhammedin të birin Abdullahut, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe këllën kupton shpaljen me cilën Zotë i Gjellëshanu e zbritin bë të. Në këto betimet të ndaruar vlezër, Zotë i Gjellëshanu i ka përfshir të tri shpaljet e fundit. Shpaljen që ka zbritur në bimi isen aleyhi salatu a salamu e që është betimi në ajetin e parë, o të tini, o të zëjtun, shpallin që ka zbritur në bimusën a lehi salatu, salam, e që është ajeti dytë, o të turi sinin, dhe pasha kodrën, e bukur, o hadhe lë beledil emin, dhe betimi të red, në qytetin e mekes, e që është vendi, e zbritja së shpalljes mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sellem ka filluar Allahu te bareke وتعالى me atë që është më e ndershme me pas me atë që është më e ndershme e më pas me atë që është edhe më e ndershme se ato të kaluara ndershmia është atë që ka zbrit i s alaihi salatu wa salam më ndershmia është atë që ka zbrit Musa s alaihi salatu wa salam e më ndershmia Për e asërë që kanë kaluar, është shpalja, është Kur'ani që ka zbritur pengamberi tonë, Muhammedit, sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam. Allah. Kur Allahu të barak e vëthala, është betuar në këto fruta, fillimisht në fikun dhe ullirim, Allahu të barak e vëthala është Rabbul Alamin, Si që kemi komentuar në ajetin e surës këtë duha pasha paraditën, që Allahu të barë këtë talë është zotë i botrave, betohët në këtë dojë, kur të dojë dhe si të dojë. Kurse njerëzit dhe gjinët e kanë të ndaluar të betohën në dikët tjetër për posë në Allahu subhanahu wa ta'ala, në emrat apo në cilësit e ti. Atërbetimi ka ardhë për njësën të rënsishëm, Ato janë aludimi në shpalljet e këtyre pejgamberëve që janë pejgamberët e zgjedhur. Është ka dyshim se edhe vendi në të cilin mbin Fiku dhe Ullhiri janë vende të bekuara. Etë që gjinden në Beitul Maqdis në Kuds Vëndin në të cilën Allahu Gjellëshanu e dërgoj Isën a.s. Më pasë Allahu Gjellëshanu është betuar dhe në kodrë, aja është kodrë aturë. Vëndin në të cilën Allahu të varak e vëtala, i foli Musës a.s. dhe në bitë e zbriti të uratin, shpalje për shpalje së Allahu të subhanahu vëtala. E cilësoj Zotë i Gjellëshanu këtë kodur të bukur si njënë, e bukur për nga lartësia, nga gjatësia dhe gjërësia. Me pasë është betuar Allahu Gjellëshanu edhe në qytetin e mekes, qytetin e ndalesës, qytetin e shejtë, në të cilin gjendet qabaja, Vande ne tcellen Allahu xaleshanu zbriti mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam shpalljen e fundit kuranin famlar. Dhe cilsej kur tha dhe pasha kët qytet dhe pasha kët qytet. Pra e përmendi me emrin dëftor për afër dhe pasha kët qytet të sigurt. Es ka dyshim se Mekea është qytet i sigurt i qet është zonë endalesës që dërë dhe gjaku, apo të shkullin bimet, apo të përzihet, apo të ndiqet gjahu. Për ata Allahu të bara, kja vë tala, uha përkujton edhe me kazve, kur thëtë, a nuk e shukojnë ata, se e kimi bërë qytetin e tyre, qytet të shajtë, në të cilin vin fruta të nga mët lojlojshmet, qytetin e Mekës, vendin në të cilën Allahu te barake وتعالى e, e dërgoi pejgamberin tonë të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Gjithë ato betime të ndaruar vlezër e kanë një arsye. A thua vol pse u sht betuar Allahu te barake وتعالى në fikun dhe ullirin? Më pas në kodrën tur që është të bugur, e më pas në qytetin e shajt të mekes. Përmendëm se këto alodojnë vendet e këtore pengamberve në bitë të cilët ka zbritur shpalli a zotë i gjellëshana. Më pas, thëtë Allahu të barake vë ta ala, lëkad khalëqnë lë insana fi ahsenit të kuim. Së ka dushim se njeri unë Nformen matmir. Nformen matmir, matbukur, e kemi krijuar në formën më të mirë. Në formën më të mirë, më të bukurë, më të ndërshme. E vremë se në këtë ajet të ndëruar dhëzër, është aqë binsë dhe aqë përfurcuës, sa që Allahu të barak e wa ta'ala, në betim, e ka s'jel shkronjen lamë, leqadë, Khalak në lë insana fi ahseni të kuim. Më të vërtet, që s'ka dushim. Më pas kërë, shprejhja khalak në, në shumës. E kemi kryuar që alodon në madhështin dhe madhërimin Allahus subhanahu wa ta'ala. Më pas, është shprejhja në formën superiore. Njeriun, matmir, pra matmir, e kemi krijuar njeriun në formën mët mirë, ahtësën, lëqëd khalëqna l-insënë fi ahtësën i takëwim, pra në formën mët mirë, në përmjën mët bukur. E kemi këptan tëndëruar dhëlezzët disa këptime. E të gjitha këto këptime janë tësakta. Allahu Jelle Wa Ala e ka krijuar njeriun në formën më të mirë, pra për nga ana krimtaris. e krijtaris. Është ka krijuar në formën më të mirë, në pamjen më të bukur nga të gjitha krijesa të tjera. Është ka krijuar njeriu në formën më të mirë, pra dhe në formën kur është mosha e tij e rinis, kur është kulminacioni i forces da fucis. E kemi krijuar njëri unë në formën më të mirë, pra në natërshmerin e pasë të rislame. E kemi krijuar njëri unë në formën më të mirë, kur ja ka plëcuar Zoti Gjellëshanu mendjen dhe logikën e ti, dhe e ka mbivlersuar nga krijesat e tjera. E kjo është tyt njëri unë që tjetë falenderuës në dajtë mirave të shumë të atë Allahu subhanahu a tala. Di falendoj, ta falendoj Allahun subhanahu wa taala për këtë tëmira që ja ka dhënë. Për atë ka ardhur ky ajet pas ajeteve të betimit, sepse është betuar Allahu te baraque wa taala në ato gjëra për shkak se ka krijuar njeriu në formën më të mirë. E me pas kënjëri të ndëruar vlezërët, duhet përkujtoj se ashtu siqë Allahu të barak e ota ala, e ka përmjësuar të jashmen e ti, me pamjen, me formen më të mirë, ashtu e ka përmjësuar edhe më brendsin e ti, shpirtin e ti, kur ka zbritur mbita legislacione, pra mbini njërzimin, ka zbritur legislacione të një pas njëshme, për ta zbukuruar më brendësin e tëra, deri sa ka përfunduar misionin e pengamberis dhe shpaljet me pengamberin tonë të fundit dhe me zbritjen e Koranit. Dhe kështu ka përmisuar më brendësin dhe shpirtin e ti. Me pastat Allahot e vara kevot e ala, që kynjeri, me dhe primet që bënë, me pun të këqia që bënë, Megjithëkët nderim se Allahu xhellahu vela e ka krijuar në formën më të mirë, mëkatet dhe gjunohat e tija, e shpiën në shtresën më të ultë. Para asat Allahu tebaraka ve taala thumma radadnahu asfal safilin. Mepas e kemi kthyer atë në shkallët më të ulta. Pse? për shkak të mëkateve dhe gjunohave. Për atë se Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, thatë s'ka dyshim se veprat e mira reflektojnë tek njeriu me fytyrë të ndritur, pra ndriçim, nurin në fytyrën e tij. Dritë, ndriçim në zemrën e tij. Me gju, e, veprat e mira ndikojnë që të ketë risk të bolë shumë, e të shumët, veprat e mira, ndikojnë që të kenë fuqi në trupin e ti, dhe veprat e mira, ndikojnë që të ketë dashurin, dhe takzër respektin edhe para njerëse. Kurse më katët dhe gjunahet, pasojët cilave, është që njeriu të ketë nëzirje në ftyrën e ti, të ketë, Erësir në zemrën e ti Të ketë dopsi në trupin e ti Të ketë paksim në riskun e ti Dhe të jetë shkak Që njerëzit ta oren E kjo Për shkak se disa nga njerëzit Për shkak më katëve dhe gjunahave Kanë rënë në shtëresat më të ulta Që e përmenda Allahu të barak e jo ota ala Më pasë e kemi kthyer njeriu në shkallët më të ulta për shkak të më mëkateve dhe gjënoave e çenë e kupton gjithashtu e kemi kthyer në shkallët më të ulta atëherkur mosha e tij arrin në moshën e blaqjes pra nuk e ka të fuçi siç e kishte kur ishte i ri Gjithashtu e kemi kthyer në formën në shkallët më të ulta për shkak të pabesimit. Allahu te bareka we teala forma te disa njerëzve i shndroi në forma te derave dhe vaymunave, siç e ka përmend Allahu te bareka we teala në sura al-Baqara. Fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin kur ata përgënjeshtruan në përkëmbën dispozitat Allahu e Allahut te baraque وتعالى Allahu u shndroi që pamjet e të tyre në formën më të bukur për shkak të më mëkateve dhe gjunohave të kthehen në shkallët më të ulta në pamjet më të shëmtuara në pamjet e derave dhe majmunave prac është transmetuar edhe prej gjënaratëve të arta, që kjo shëmti do t'i ndjeqë ve për ligët, kur vdesin në këto gjendje, edhe në akhirët, kur në zjarë të gjëhnemit do të ndëshkohën në këto pami ja Allah unë ruajt. Andaj mëkatët dhe gjunahet, ndikojnë të kënjëriu. Pastaj Allah u të barak e o tala i ka vequarë, Në ajetin tjetër vijuës, kur ka thënë, Illa lëdhina amenu wa amilu salihat, felahum e gjërun gajru me mnun. Përveç atyre, që kanë besuar dhe kanë bërë vefrat e mira, e shpërblimi tëre nuk ka mangësi. Pra Allahu dhe të ju jep atyre shpërblim pa masë. pra kanë shpëtuar që të zbrenë në shkallat më të ulta vetëm ata që kanë besuar dhe kanë bërë veprat e mira. Të ndaruar vëlezë, e vrem këtu që Allahu te barake وتعالى si në këtë sure edhe në suret tjera të Kur'anit, çdo herë e ka ofruar krahaz besimit edhe punën e mirë ille lëdhina amenu u amilu salihat përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë veprat mira së ka dushim se veprat e mira janë nga besimi por se i veçoj allahu të barak e o tala ta për më najop neve me kuptu se nuk ka mënsi që njëri u vështë të konë besu e mos me bo veprat mira allahu të barak e o tala ta veprat e mira nuk i ndahu nga besimi për zgjerë i Parmendis boshku. Ata që kanë shpëtuar, thot Allahu xhenishanu përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. E shpërblimi i tyre do t'ju jepet pa mangësi. Shpërblimi i tyre do të rritet. Shpërblimin e tyre Allahu Tebaraka ve Teala do t'i jap shumëfish. Pa rëson. Andaj, ajo që fa i më të rësënë besimtarit, është që me vepra të ti të mira, të arik në atësi në Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dhe gjitha gjëmtyrët të tia, të jenë të nënqtruara, të bindura, të përullura për Allahu Subhanahu wa ta'ala. Për atë, Allahu Azza wa Jel, me pasë, Ajetin vijuës thëtë Thë me ju ke dhibu ke bërdu bit din E qëfar e shtu njëriun Që pas gjithë kësaj Ta përgën një shtran Dite në kja metit Ta përgën një shtran logarim Ta përgën një shtran dalin Par Allahu subhanahu wa ta'ala Pas gjithë atyre që Allahu gjëllëshanu i ka përmendu Nga begati që ja ka dhenë Lojt njërzor Që ka zbritur shpaljet të një pasnjëshme E ka kryuar njëri unë formën më të mirë E ka të reguar që pasojat e më katëve E shpjerin njëri unë në shkallët më të ulta E ka shpëtuar a i cili ka bërve pratë mira Ka besuar dhe ka bërve pratë mira Se shpërglimi të rërë është pa masë, pa logari. Pëpastatë Allahu Azze Vecel, Fëma ju ke dhibu ke ba'du biddin. E qëfar e shtu njëriun, të jetë përgënjështruës i ditës e kiametit, i logaris, i dalës për Allahu Subhane Huatara. Kjo ka shtu njëriun, që të meditoj në krimtarine ti, Allahu Azza wa Gjell e ka krijuar njëriun në formën më të mirë. Më pas e ka plëtsuar fuqin forcen e ti në moshën e rinisë. Më pas këthehet në pleqëri, në dopsi, në mplakje, e s'ko dyshim se aji cili është i plëtfuqishëm ta krijoj njëriun, et kalojnë për këto fazë njeriu. Sko dyshim se Allahu është i plot fuqishëm që atë ta ringjallë dhe ta llogarit. Dhe përfundon Allahu Azza wa Jell kët sura me et në fundin ku thotë Elajs Allahu bi ahkamil hakimin. A nuk është Allahu djiku as i më i urtë, më i drejtë? Pra Allahu te baraka wa taala do të gjykoj me rrobën të të me rrobën të tij me të drejtë me hak në ditën e llogaris. Allahu tebaraka ve teala sikur po i thotë edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të mjaftoj ty o Muhammed Allahu xhellashanu gjikuas kundrejt armiqve të tu që të armiqsuan për të vërtetën që të erdhi Gjithashtu a nuk është Allahu gjykuesi, më i urtë, më i drejtë në të kupton se gjurmët e legjislacionit të Allahut subhanehu ve teala s'ka dyshim se janë urtësi të mbushura me urtësi. E njeriu nuk e ngrit përveç se besimin Allahun subhanehu ve teala dhe veprat e mira. E bas qsoj Allahu të baraka, shpërblimin e tëre, do të ju je pahesat, pahesat, pa, pa mangësi. Nëse shikojmë në këto dy ajetit e fundit, nga vetë mrekullia e shprejhjeve kur anore, e vremë se Allahu subhanahu vëtala pëjthët, fe ma ju ke dhibu ke ba'du biddin. E qëfar e shty njëri unë, ta jetë për gënjeshtruës, mohues i ditës së llogaris, i kiametit. Fjala fa ma para fjala pyt se ma në gjuhën arabe pyetet për gjësendet që nuk kanë logjik. Andaj njeriu kur e ka përgënjeshtruar ahiretin e ka ul në shkallët më të ulta, sepse për ma me fjalë me, me parafjalën ma Pyëtët për gjësende, pyëtët për kafë që nuk kanë legjikë, kurse për një rionë, Allaho e kanë dëru, pyëtët me parafjallin menë. Porse ai cili ka përgënjështru, ka bërë gjinaha, Allaho e kanë nëshmu, sa që edhe parafjallin e ka siel me atë si shkak dhe rezultat i dhe primeve tia të ulta. Fëma ju këtë dhibu ke bërdo bidim. E qëfar e ka shtu një rion, kur Allah e ka ndëru me lojit, e ajme me kate dhe gjuna e ka ull vete në vet, ma dje e ka ull më pasht, sësa qenja njërzore, e ka barazu me kafshën, kur edhe me parafjallën pyth se pythet fëma. Dhe kjo është një mërkullit tjetër nga mërkullit e Kuranit Fëmëllartë. Gjithashtu duhet ta përfëndojnë të ndëruar vlezër në këto dy frute që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmendur në filim të kësajsure, e që jenë fiku dhe uliri. Ska dushim se, kur Allahu thash është betuar në to, është betuar për një madhështi që kanë. Ato gjera që Allahu është betuar në to. E fiku dhe uliri, konsiderohen nga frutat më të mira në në në në në në në në në në në në në në në në në në Më të shëndetshme dhe më të dobishme për trupin e njëriut Që fiku është vërtëtuar Madje dhe shkensarisht Se i ndihmon njëriut Për deri sa ka Sheqerna natural Madje i ndihmon njëriut në Organet e të retjes Kurse u liri Qofaj që hahat si frut apo ai që shtrydhet e nëzjeret për ti vaj, e që është pëm e bekuar, që pengamberi sërallahu aleyhi u sëllem, ushqehej me u lirë dhe me vajë. Ma di ka thënë, hanin nga vaj u lirit, dhe lyon i më të, sepse është nga këpema e bekuar. Dhe është vërtëtuar se vaj u lirit, për post mirave shëndetsorët mbrenshme për organizmin, ka dhe të mira tjera, të jashtë me qof për lëkurën, për fytyrën, për flokët e këtu më ruan. Ne Allahu kur është betuar, diçka është betuar dhe diçka që është e madhe ka vlerë. Pastaj të meditojmë pak për nga ana krijtarisë njerëzit. Allahu e ka krijuar njeriu në formën më të mirë. Ja ka bër kokën më së lartë, durrt Këmbët Qëfar do t'ishtë të halë i njëriot Për t'i kishtë të këmbët të durët E durët të kamt E kokën posht Allah në ruajt Në formën më t'mir Ka bërë qëtë etës mbi këmbët e tia E jo të shkoj zvar Si përse Disa për i kryesën E ka kryua në formën më t'mir Vetëm nëse njëriot e paramendonë dhe mediton rreth dorës së tij. Në nyjet që ka, në thonjet e tij, vrej kremtarin e përsosur të Allahut subhanahu wa taala. Çme dorë njeriu i shfleton librin e tij. Kop ushjehet e pin. Me dorën e tij në çështjet e ibadetit ngri Duart në tekbirin filestar E madhran Allahun të barak e vëtala me to E dhe ndos doren jetë djathën Bit majten në gjëksë Për dheri sa është në kijam Duk e qëndruar në këmb I për ullur Duk e kërkuar më shiren Allahun subhanahu vëtala Me pas i dhe ndos dhuart Dhe gjympyr tjera kur është në seshde I ka kryuar njëriun në formën më të mirë Në pamjen më të bukur Andaj Në të bukur e falëndërën me këto gjimëtyr, e falëndërën Allahum subhanahu wa ta'ala. Dhe zotë i gjellëshano që ta bëj kur anin pravejrë të zemrave tona, dritë dhe u të zim për shpirët atan, zotë i gjellëshano është përblefën dhe gjimë, wa Allahu alem, wa salallahu wa salim wa barak, ala abdihi wa rasulih, nabijin wa muhammed, wa ala ahlihi wa sahkihi e gjemërin, zotën dhe rëftë.